Hai salut băieții și bine v-am găsit la un episod de seria noastră de Samp Băi, în episod de astăzi vreau să vă arăt o aplicație și gen o metodă Prin care să aveți mai multe șanse de a fi acceptați într-o facțiune Pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat uh, deschide aici Samp-ul Și aici am aplicația, bun Foarte mulți m-ați întrebat că cum intru în toate facțiunile unde vreau gen Nu intru în toate facțiunile pentru că nu ne am nevoie de FH Dar în majoritatea facțiunilor intru și vreau să vă arăt o metodă, pentru că mulți dintre voi aveți mai multe ore jucate ca mine, nivel mai mare și jucați mai mult timp și nu aveți facțiune și vă arăt eu un model de aplicație gen Cum ar trebui să arate o aplicație ca să aveți șanse mai mari uh, Pentru că am fost și eu cu lider pe mai toate serverele, am fost și lider și am văzut cam ce aplicații se fac la facțiuni și după aia jucătorii cu aplicații slabe îmi dădeau mesaje că de ce au fost respinși chiar dacă aveau ore jucate nu contează foarte mult orele jucate mai mult, cel mai mult contează cum arată aplicația și hai să vă arăt și voi aplicația Gen, asta e un model nu dau copy paste la aplicații, scriu și eu ce -mi vine în vine minte doar că vreau să vă zic că trebuie să scrieți cât mai detaliat adică să vedem un exemplu a, uite asta, în ce costa activitatea ta pe server și cât timp petreci. Unii un, dintre voi, probabil, ați fi răspuns aici, două, 3 ore, fac fiși. Sau, nu știu, două, 3 ore, fac raport sau, nu știu, gen. Uitați-vă la mine cât am scris aici, am peste 20 de cuvinte la o aplicație unde puteam să scriu și eu, la o întrebare, unde puteam să scriu și eu, ca majoritatea, 2-3 cuvinte, gen. Ești conștient de faptul că punem așa aici majoritatea din nou ați fi scris, da? <gri> a, în ce facțiune mi-ai fost? Aici din nou putem să scriu SFPD prin activitate și le in activitate, dar am scris de mână, gen n-am spus facțiunile pentru că le poate să le vadă și aici. Am spus unde a mai fost motivul pentru care l-am părăsit gen puțin mai detaliat. Și aici scris și voi, na, nu știu. Ce vă trece prin cap, pentru că sunt lucruri despre voi, o scurtă descriere se zice. Planuri pe viitor și asta Aici, de exemplu, nu știu, din nou, une dintre voi poate fi scris doar, nu știu, vreau să ajung admin sau vreau să ajung Helper. Și aici scrieți cât mai detaliat, asta e ideea să scrii cât mai detaliat, pentru că, v-am zis, eu am fost co-leader mai pe toate serverele. Am fost și leader și la asta mă uitam, să fie o aplicație, gen să se vadă că s-a muncit. Aici din nou cu linkurile, nu dăm copy paste, să scrieți cât mai detaliat și na. Aici cum te numești nume complet, poate la fel ați fi scris doar numele, Ion și cum vă cheamă, 22 de ani, Anglia. Sau bacău, unde stați voi? Na, eu zic că cu aplicație scrisă mai în detaliu, aveți șanse mai mari. Degeaba vedeți voi acum ce am scris eu aici pentru că dacă o să-mi copiați aplicația, o, o să vadă liderii, uh, stați să vă și vouă cum. Adică bine, nu majoritatea se uită, dar dacă ai o facțiune gen destul de importantă, că nu importantă, dacă te ocupi gen mai, sau ești mai strict, pur și simplu de copii de la asta sau la orice de aici. Dă paste. Uite, blue bugged, hai că blue bugged. Uh, nu știu, hai să dăm la asta, până la punct. vizon Da, nu știu, în fine, o să le apară astea și aici apar cuvintele care le-am folosit și eu și s-au folosit și în alte, în alte astea, da să știți că de multe ori apare chiar link meu la aplicația mea, e posibil să apară linkul ul la aplicația mea. În fine, nu vă recomand să -ți copiați, faceți aplicația voastră genul de descriere despre voi nu, -ați, ați văzut că nu am scris foarte mult, scrieți și voi acolo câteva rânduri, băi și hai să fac și eu ceva raport, pentru că am intrat în facțiune de o săptămână aproape și nu v-am uh, mm. nici nu v-am anunțat, nici n-am făcut vreun clip din PD din nou uh, probabil unii nici nu știți, majoritatea știu pentru că n-am făcut un live da, unii dintre voi nici nu știți și vreau să fac și eu ceva raport, chiar dacă l-am gata vreau să fac pentru săptămâna următoare, și să unsle și rap, nu, raport, wanted. 800 de metri, wanted 1. Păi nu prea-mi place uh, să fac eu raport cu mașinile astea, doar știți, uh, punctele gen runneri și astea ce le fac eu de multe ori, când într pe server le fac cu alții din alte facțiuni care au rang mai mare și eu mor, eu pur și simplu stau pe mașină. Ca fac puncte, că merge greu, mă, merge greu și știți dacă vă uitați la mine de mult că asta, am zis că e cea mai mare problemă la departamente și se vorbea la un moment dat că vor să facă ceva la mașini, nu au mai făcut nimic, nu știu. Asta, uite, de exemplu ăsta fuge dacă are un sultan, eu nu merg, un sultan, da, și un sultan, cred, a, ce te fac, 681, 2681, bă. Da, mă, are în motore, aștept ce să-l prind eu cu asta. Văd că conduce regulamentar gen și probabil îl prind. Marcel Măcelaru. Hai că Măcelarul Căcânaru, domn, ce nume are? Am văzut la altul Măcelaru și am citit combinat. Nu, mă, nu pot să-l prind, băgam eașu. Ah, Izbește-l, mă. <laughs> am dificultat că mă alergă cu un de la de motor, nu mai duc după el, mă, mă, piși. Altul, wanted 3, o fărăs de greu, cum fac mă ăștia wanted 3 din kill pe civil, nu înțeleg, Ne de DM? Ar trebui, bă, am văzut chestia asta pe GTA 5. cred că ar fi bună de băga și pe sound, la 3 jucători omorâți, gen nu doar omorâți, să-i omori și să-ți dea uh, ar fi maker să... Primerci de... Nu, Anted, mă, ce solo? Are Infernus, mai al și pe <laughs> Cred că e ultimul clip cu raport de genul, cel puțin până fac rost și eu de Infernus, adică până e ora în cap. Nu știu, sincer, când e ora în cap. Cred că mâine seară. A, într-o oră, -a, astăzi? LUL. Am lăsat și un pung, nu știu de unde. atacare poliții, stau, avut unul pe aici. Asta e Marcel, are o Anted, șase, acum. Hai că poate acum îl prindem, că cum am voi străg. trag. Am digă-l o mână. Doamne, am digă-l o mână în loc să am MP5 și nu pot să trag din mașină. Dacă fugea pe motor, pe motorul ăla era ușor să-l prind. Hai mai intrăm în el, mă. Băi, dar nu cade de pe ăla, e incredibil. Adică dați-vă seama cât a fugit asta cu motorul ăla fără să-l dea cineva jos. Ca a ajuns să aibă wanted 6. Genie. i -a dat careva somații la. Gata mă, s-a izbit. Dă-te mă, fătuți. Iar fuge. Ia uite-l mă. Dă-te mă, băga-mi ajugura ta. Wanted. Ce mai am pe aici? 700 de metri omor repolățit. Asta cred că e prietenul lui care fugea cu nRG-ul pe lângă 100% uh, Da mă și dacă aveți idei de clip lăsați-i și voi în comentarii Că chiar nu mai știu ce să filmezi pe Sam Poate aștept să deschide serverul ăla de GTA 5 Că nu mai am răbdare n am rămas pur și simplu fără idei Nu știu, o să aplic acuși când fac 150 de ore la helper Dar nu știu dacă asta ajută Că gen și ca helper nu prea ai ce să faci Gen raport helper nu poți să faci raport helper deci zici că faci clipuri, faci un clip, două, cum răspuns la n dar deja după define plictisitor, ca admin e altă treabă, gen și poate eu să ajung din nou admin, cine știe, mai faci un event, raport, admin, nu știu, închizi reclamația, ai ce face, la e -air, air nu știu dacă am CMD-ul băgat. Da, n-am CMD-ul. Anted, altul. de gri. Asta e la miner, sigur. Da, păstaleau. Poți să le-au că okay, e la Miner. <coughs> Bă, da mă, dacă nu știți, s-au băgat două joburi noi. Minerul e unul din ele și mai e Fisher Industrial. Din amândouă au cam aceeași idee la bază, să mergi la checkpoint-uri, da, aici ai e cop, care poți să-l faci plus. La Fisher-ai Undița, care poți să faci plus și poți să ajungi să prinzi puncte premium sau să minezi puncte premium. 5, 5 9, Stai că ăsta preferă să fugă și să nu mai facă job decât să se părere de aia să-l vedeți. Își de kill, ce face? Ia. Yeah. Ia yeah, de ce? G sau? Ia yeah, Au kill, poate vrea kill ca vă, ca nu urcă. Șeful, unul mi-a spus să-i dau kill. <laughs> nu e vina mea. Nu deci nu știu dacă i-am dat trei somații, dar i mai da una, vreau să muncesc, muncești după, era începutor, credeți altul cu oante japonezul un japonez, l-a pe ăsta Vali 16 hertz. unde mă? 36, 300, aia mă mâncați aici, so, 36, 3 Va merge raportul, văd, nu mă așteptam să fac atâtea puncte, cred că am 5 puncte făcute dacă le iau și pe ăsta Asta nu răspunde, e clar se urce pe energie și fuge Dai i free, free, treci. Aaa, a mor tu că au băgat asta să nu mai dai free, instant cum îl omori. Uh, nu cred că mai am nimic pe aici, nu? nu. Da, mă, și cam asta ar fi cu videoclipul, boys. Dacă v-am ajutat, dați-vă acolo un like, abonați vă dacă sunteți noi pe canal și ne vedem data viitoare. Re.